Salam, hər birinizi xoş gördük. Efridə mən Ülker Abbaszadə. Bu olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Arif Əskərovun bacısı ifadə verdi. Qara mühasibatlıq kitablarını kim gizlədib? Arif Əskərovun digər baldızı oğlunun da məhkəməsi davam edir. O da dələduzluqda ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində küllü miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən Rahib Hüseynovun cinayət şüşə üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Mirzəxan Kişiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rahib Hüseynovun vəkili bir neçə əlavə şahidlərinin olduğunu deyib. Hakimsə bildirib ki, onların bu vəsaitəti təmin edilib. Şahidlər çoxdur, vəsaitətinizdə adı keçən bütün Şahidlər məhkəməyə dəvət ediləcək. Məhkəmədə şahid qismində təksirləndirilən şəxsin anası Lətfə Hüseynova ifadə verib. O bildirib ki, oğlunun borç kitabları barəsində sonradan xəbər tutub. Rahib tutulanda mənim xəbərim oldu. Rahib mənə xəbər göndərərək kitabları gizli yerdə saxlamağımı istəmişdi. Deyə Şahid bildirib. Bildirək ki, Rahib Seynov məhkəməyə gündəli xərcləri və görülən işlərlə bağlı ayrılan məbləqləri qeyd etdiyi kitabları təqdim edib. Rahib Seynov 2013-cü ildə həbs edilmədən öncəyə qədər həmin kitablarda görülən işlərlə alınan məbləqlərlə bağlı qeydlər yazıb. Vergilər Nazirliyi borcu görə vətəndaşın əmlakını satışa çıxarıb. Vergilər Nazirliyi Əbdüləzimov Rüfət Əlövsət oğluna məxsus 7 ədəd xalçanı vergi borcuna görə hər aca çıxarıb. Bu barədə məlumat rəsmi mətbuatda dərc edilib. Hər aca çıxarılan xalçaların ümumi dəyəri 3000 min manat civarındadır. Əmlak Göranboy rayonu Göranboy şəhəri yaşayış masivi 58-ci kvartal ünvanında yerləşir. Bundan əlavə, Nazirliyi fiziki şəxs Əskərov Anar Məhəmməd oğluna məxsus 5 ədəd paltar yuyan maşını da hər Paltaryanların ümumi hərac dəyəri 2350 manatdır. Əmlak, Gəncə şəhəri Müslüm Maqamayev küçəsi birinci döngə ev 5-in yerləşir. Oligarxlar yenidən Putinin avuşuna atılır. Qərbin oligarxlara hücum etməsi Kremlə faydalıdır. Qərbin Moskva ilə münasibətləri daha da pisləşdiyinə görə, Böyük Britaniyada oligarxlarla problemi həll etmək üçün tədbirlər görülməsinə çağrışlar səslənir. Keçmiş ikili agent Sergey Skripalın zəhərlənməsi hadisəsindən sonra Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri Boris Johnson vəd verərək deyib, biz bu pulların hərəkətini izləyirik və bununla məşğul olacağıq. Britaniya parlamentinin deputatlar qrupu sanksiyaya məruz qalmış oligarx Alec Deripaskaya məxsus N-PIL şirkətinin səhimlərinin Londonda yerləşməsinə yardım etmiş Lingleters hüquq firmasını xüsusilə qeyd edir. Deputatlar Kremli ilə bağlı korrupsiyalaşmış maqnaşıq qarşı sərt tədbirlər görülməsinə çağırırlar. Bəlkə də aligarxların özləri əslində çətin vəziyyətdədirlər. Bir vaxtlar onlar Rusiya və Qərb arasında ideal vasitəçi idilər. Britaniya siyasətçiləri aligarxların yaxtalarında qonaq olandan və ya öz şirkətlərindəki direktorlar şurasına təsir göstərərək, onlara köməkliyi göstərəndə aligarxların gələcəkləri barədə heç bir şübhəyə qapılmırdılar. Qaçqınkomun aparat rəhbərinin müavini işdən çıxarıldı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində kadr dəyişiklikləri olub. Dövlət Komitəsi aparatının rəhbərinin muavini Rafiq Şamiyev işdən çıxarılıb. Bununla bağlı əmri Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev imzalayıb. Digər əmrlə Elman Quliyev Qaçqınkom aparatının rəhbərinin müavini təyin edilib. O bu təyinata qədər Dövlət Komitəsinin Regional İdarəetmə, Sosial Təminat və Humanitar Yardım şöbəsinin humanitar yardım sektorunun müdiri işləyib. Bundan başqa, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzə dövlət komitəsində nəzarət və təftiş şöbəsi yaradılıb. Müvafiq əmirlə, Namig İbrahimov həmin şöbənin müdiri təyin edilib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.